En aquest darrer de l'any aprovem la primera fase del Pla d'Acció Comunitària i e Inclusiva de Viladacans. És un document que té com a objectiu aplicar la mirada inclusiva i comunitària a tots els projectes que l'Ajuntament impulsa, creant comunitat perquè la pandèmia ens ha demostrat que tenir lligams a la ciutat és essencial, ajudar a totes les entitats a sumar-se amb aquesta estratègia i sempre no deixant ningú rere. Aprofito també per falsitar el Nadal a tothom i ens veiem l'any que ve. Ens hem vist obligats a abstenir-nos al reglament de participació ciutadana perquè considerem que és molt poc ambiciós i presentarem al·legacions. Volem felicitar a les persones i entitats que han rebut la medalla de la ciutat per la seva lluita en primera línia durant la part més dura de la crisi sanitària. I també el fill predilecte, el Sergio Garrote, el nostre medallista paralímpic. Per últim, desitjar-vos a tothom bones festes, bona entrada d'any i demanar-vos que ens cuidem tots perquè necessitem poder sortir-nos i celebrar unes festes com abans, amb els nostres. En el pleno de hoy se ha consumado la desaparición del espacio de Cancellarés tal y como lo conocemos. Hemos vuelto a mostrar nuestro desacuerdo. Además, el equipo de gobierno ha aprobado definitivamente la subida de IBI otro año más. Y desde Ciutadans eh, hemos vuelto a votar en contra. Es un, es un sinsentido. sentido. Finalmente, dar enhorabuena a los centros sanitarios de Viladecans y a la Unión Deportiva de Viladecans que recibirán la medalla d'honor. Y nuestro medallista, Sergio Garrote, como nuevo hijo predilecto de nuestra ciudad. Y a todos los vecinos y vecinas, desearles unas felices fiestas, diviértanse y, sobre todo, cuídense. Este Pleno de Diciembre se ha realizado de forma telemática debido al empeoramiento de los casos de COVID. Se han otorgado las medallas de la ciudad a las entidades de ámbito sanitario de Vila de Cáenz y a la Unión Deportiva Vila de Cáenz por su aniversario. Y como no podía ser de otra forma, a nuestro vecino, Sergio Garrote aprot el nou plan d'acció Comuntitària Inc e inclusiva que regirà Viladecans los próximos años. Desde el próximos anys. Des del Gru municipal de Podemos Viladecans os deseamos unes felices fiestas. Les medalles d'honor i la declaració de fil predilecta de la ciutat s'otorgan a persones o entitat que són un referent i han destacat ja sigui pels seus valors o pel servei a la nostra ciutat. Al Ple del mes de desembre de l'Ajuntament de Viladecans hem otorgat aquestes medalles, els treballadors i les treballadores de la sanitat pública local pel seu servei durant la Covid. D'altra manera, també hem otorgat aquesta medalla a la Unió Esportiva Vila de Cants, a nostra vila, com també hem declarat fill predilecte de la nostra ciutat a l'esportista d'elit Sergio garrote